Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій роздають хмельничанам листівки з правилами поводження у воді. Хмельничанин Юрій говорить, вчора купався вперше, плаває добре. Каже, знає, як рятувати людину з води. Ззаді, зі спини під підпливу і почну витягувати на берег. Зелено. Хмельничанин Павло прийшов на пляж з дітьми. Про стан води говорить зелена, Теп, тепла, але зелена. Звичайно, зараз прийдемо додому, помиємося в душі. Майстер виробничого навчання хмельницьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сергій Безп'ятчук проводить інструктаж з рятування потопельника. Починаємо людину доставати з води, людина ж вона обрякла, вона становиться тяжче. І треба допомоги двох-трьох чоловік, а якщо це жінка, тим більше. Не встидатися, попросити відпочиваючих, витягнути людину на берег. Далі, каже, потрібно перевірити стан людини. Ми впереди подивилися, що вроді дихає. Я його бачу в перший раз. Що ти за людина? Я його не знаю. Можливо, він чимось інфікований. В ситуації, коли я не знаю цю людину, то я можу тільки обмежитися натисканням на грудину. Що кажуть медики? Саме ефективний спосіб 30 натискань. 30 натискань, ну, знайдемо можливість поставити руку на середину грудини. Станемо переддікулярно, руки прямі, працюємо корпусом. Натискання має бути 100-120 натискань за хвилину. Амплітуда 5-6 см. Розпочинаємо робити відповідні маніпуляції. Прес-офіцерка ДСНС Марина Козак говорить, у Хмельницькому дозволено купатися тільки на міському пляжі, який обладнаний обмежувальними знаками для купання. Також там працює рятувальна служба. В області таких місць відведено 12. Варто пам'ятати, що у воду потрібно заходити повільно, аби тіло адаптувалося до температури води. Також не радимо купатися поодинці, краще купатися у, літню, у світлу пору доби, ні в якому разі не заходити у воду на підпитку, не варто переоцінювати власних сил. У воді варто перебувати не більше 15 хвилин. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, треба пильно за ними спостерігати. Додає, з початку купального сезону зафіксовано сім летальних випадків на воді. 14 людей вдалося врятувати. Діана Колесник, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.